Другой пока не могу доложить, пока собираю. Очень много потерь ждали, Мало колонны попала в засаду, командир полка погиб, по остальным разбираюсь. Сейчас как разберешься, берешься, всех соберешь, мне доложишь, как понял. Оттуда били артиллерии, танки, без пилотника, так я понял, байрактары летают. Координаты скину в артан, один снаряд в огонь. Бої заберуть руки обтерті Чорт останні розрохне Путінські лохи стохнуть Повітря богки Дерева порослі мохом на сході всім похуй, бійці готові, як і раніше потроху Відправляти російський мотлох до Бога, що в мозку у орка Маленькі пилочі, поцуплені шорти, бомжі вбрані в дранці з пацьорками Скільки б не пхали в торби, це лише злодії борти. На ділі їхній армійський корпус, сто раз розбувався об наші когорти До бою настрій бадьорий, свій страх він приборкає І дочекається перемоги світла над мороком Або ж душі нескорених підіймуть нового героя Десь блакитне небо на дворську Бо cope тяжко їм лосно, але поряд товариша голос дає сили ще в сзводу в кутошка те щастя з кожному, ми все одно переможемо. Ми все одно переможемо. Виходьте з нетрів, нікому не віддам, свої дебряні сантиметри, Чую запах смерті своєї заторуть, руки оберті Виходь із нетрів, нікому не віддам Свої дебріні, сантиметра чую запах смерті, своє заберуть, руки обертів, я yeah. бам-бам, гармат, дереве, yeah. поглинає вогнем, все живе, ніхто не живе, коли трійки лунай залпом За гіоцинти стріляй, ворог хитають, як снаряди прилітай, вони не викупають, що секунди їх впливай. Триста тридцять три, до пекла відправляють богами війни. Нас називають Це мої дебрі Я тут господар Нахуй З мого болота не забрати Мою свободу Я Українського роду Червоні шеврони Орків палять Орків валять Їх порки ваблять Їхні рештки звірів зацікавлять Над їх кістками Хрест не поставлять Свини-собаки Ходжі на сраку не переживуть нашу мряку Нашу атаку їх перебили Давай розводь станини покажемо ворогу міць нашої сили гармата, постріл ворог їх скосили Щоб наші діти вільними жили Заради тої, що полюбила Лише ти одна надала крила Лиш ти одна надала крила Виходьте з нетрів Нікому не віддам Свої де sais ні сантиметри чую Запах смерті своєї заберуть Руки обдерті Виходьте з нетрів Нікому не віддам Свої дебри, ні сантиметри чую Запах смерті своєї заберуть Руки обдерті Своє заберуть, руки обдерті Виходь з нетрів, нікому не віддам Свої дебрі, ні сантиметра Чув запах смерті Своє заберуть, руки обдерті Thank mm -hmm. you.